Я дівчинка, <сум> встати треба раніше, щоб привести себе трошки до порядку, то я встаю десь пів четвертої. Виїзд у мене десь виходить, в шість пів сьомої. Ну, було таке, що пів п'ятої, пів шостої я виїжджала, п'ять тридцять. Але загалом то в шість.